Друзі, всім привіт, з вами Сергій Поліщук, і сьогодні я хочу вам розказати, показати, скажімо так, бекстейдж невеличкий, розказати про, поділитися досвідом про те, як я монтував два таких різдвяних, якщо можна їх назвати, ролики, майстер-класи. І хочу поділитися е, такими підводними каменями, які спіткали мене під час цього монтажу. І можливо, якщо ви монтуєте і монтуєте ще й в програмі до прем'єр або в іншій будь-якій іншій програмі, щоб ви теж могли... Е Ну, якби уникнути тих помилок або подолати ті перешкоди, які будуть траплятися на вашому шляху під час цього монтажу. Перед цим не забудьте підписатися на мій YouTube канал, якщо ви ще не підписані. Якщо вас цікавить відеозйомка і відеомонтаж, поставити лайк до цього відео, е, можливо придбати будь-який з моїх онлайн-курсів, або підтримати мене на патреоні лише одним доларом, за що я вам буду дуже вдячний. Отже... Поїхали. Нещодавно змонтував два відеоролика. Це такі родинні ролики. Значить, один перший був ролик, трошки тихіше зроблю. Перший був ролик про, про випікання таких різдвяних пряників. Да? От я тут показував, як, як відбувався весь, весь процес, тобто тісто, роблення форм і, і ось, випікання і розмалювання от таких от червоних, червоних пряничків. Ми робили це все якби, родиною нашою і от вийшли у нас ось такого плану розписні розмальовані різдвяні пряники, які Називається «Панянки». Так, І другий, другий майстер-клас теж був відзнятий так само на цій самій кухні, в тому ж самому складі, але цього разу був розпис, навіть я тут взяв в ньому участь, це було розпис акриловими фарбами по тканині, де ми зробили, ось зараз в кінці покажу, ось такі торбинки, розписані фарбами. І, да, і от якби вийшли, зараз покажу останні. Останній план, ось такі розписні торбинки. Да, я знімав приблизно все в одному стилі, коли була сама зйомка. Я намагався розкадрувати все, зняти різними планами різної крупності. Але здебільшого, здебільшого це були такі максимально, якби, крупні, максимально крупні плани. От, крупні, макро. Ну, щоб показати, як цей процес цікаво виглядає. В, щоб глядач міг роздивитися, як, як воно якби виглядає максимально, наскільки це можливо, крупними планами. Тобто тут таких знаєте, загальних і середніх планів майже, майже не було. Ось ви бачите, крупні, макро. Да, і я вважаю, що таким чином процес ну, виглядає більш... Ну, більш цікавим, більш виразним. Тому ну, я часто кажу в своїх різноманітних майстер-класах, тобто закликаю всіх вас знімати, наскільки це можливо, знімати і, і, і потім монтувати все максимально крупними і макропланами. Значить, дивіться. І ще одне правило, яке я зрозумів, що воно працює дуже гарно і в тому, і в іншому випадку, це коли ти знімаєш, коли варто знімати, коли варто знімати крупними і макропланами. І при ці плани робити короткими. Ось я запущу, хай йде процес. Робити короткими і як можна частіше їх змінювати, поки триває процес. От, наприклад, в даному випадку, скажімо так, ось поки, наприклад, йде процес того, що от тут з цього тіста там роблять, вирізають ножичком там по цим формам, поки саме цей процес триває, мені треба зняти коротко крупний план, потім макроплан, потім знову крупний план, макроплан. І тоді у мене буде оцей ефект якби, там, багатокамерної зйомки, і плюс це все, бачите, буде монтажно. От, наприклад, на прикладі цього, скажімо, півника, да, ось у нас йде спочатку такий крупний план, а потім, поки ще він не закінчився, я перехожу на макроплан, і тоді я можу скорочувати, скорочувати, скорочувати свій процес. Тому що, дивіться, я помітив, що коли, хай воно йде, помітив, от, наприклад, на, на прикладі цих пряників, що у мене вийшов ролик, от він на 8 хвилин, да? ну, 7,59, 8 хвилин вийшов ролик, і коли, я вже, коли вже ми його продивлялися, я його продивлявся, я побачив, що, ну, великий він, затягнутий. І е, можна було б його коротше зробити, скоротити, тому що, ну, деякі речі вже, вже зрозуміло. Я вже бачу, що можна було б, ну, набагато його скоротити. І я цей досвід використав, коли, е, коли монтував уже е, ці е, турбинки, да, які я знімав, як я сказав, в тому самому стилі. І коли я по-чорному, скажімо, ну, по-чорновому зібрав... Е, свій ролик на тих самих торбинках, у мене теж вийшло в районі 6-7 хвилин. І потім я почав думати, які плани можна викинути, адже подивитись, які плани дуже схожі. Ну, які плани схожі. І я потроху став викидати, викидати, викидати, викидати, і за другою, скажімо, чорновою версією у мене вийшло 5 хвилин а вже на фініші я отримав такий 4-хвилинний ролик і вже по динаміці, коли я подивився цей ролик з пряниками і ролик з ролик з пряниками, який на 8 хвилин вийшов, і ролик з торбинками, який вдвічі менше на 4 хвилини, то я вам скажу так, що дійсно по сприйняттю ролик з торбинками, він сприймався, ну, він багато був набагато якби, цікавішим, динамічнішим, вийшим. І ми його подивилися, ну, скажімо так, на одному диханні. А навіть коли я показував своїм рідним цей ролик з пряниками і ролик з торбинками, то торбинки всі подивились так, ух, ах, ах, класно, все, якби цікаво, посміялися там і все таке. І ніхто не відвлікався, всі дивилися. То коли, коли йшов ролик про пряники, я побачив, що в певний момент е, хтось ставав, хтось виходив, хтось заходив, хтось там намагався там, ще перекинутися пару слів, і це я зрозумів, що це моя провина, що ролик на 8 хвилин, він був затягнутий через те, що я вже потім бачив, що можна було цей план викинути, цей план не повторювати, цей вже план був, і тому моя порада вам така, що теж намагайтеся, коли ви змонтували по-чорному, не залишайте цей ролик таким, який він є. Продивіться, будь ласка. Якщо ви бачите, що якісь плани схожі, якісь плани повторюються, без сміливо їх можете викидати, і сміливо можете, не цей, ну не боячись, що ви там щось пропустите, щось упустите, і що це буде, ну там глядачу щось буде зрозуміло, тобто на це можете не звертати увагу. Тепер ще хочу, що стосується, дивіться, самого монтажу, я, вам, я вже сказав про те, що я намагався знімати, міняти крупності і потім це використовувати, да, дивіться, Кожен, кожен план має бути обов'язково різним. Ну, в монтажі, принаймні, точно. От дивіться, якщо по цим планам почати йти, ось у мене, наприклад, там план, ну, це крупний, але можна сказати середній, де там, дочка малює, потім я перехожу на крупний план, де йде от те, що вона малює. Далі, наступний план, ми переходимо, якщо у нас йде крупний план, наприклад, цей, і наступний план такий, то це має бути такий самий, скажімо, по крупності, то це має бути або інший раз або інша крупність. Але крупні плани між собою можна монтувати, якщо вони різні по ракурсам. А далі я знов перехожу на на інший план, знову інший. Тобто, дивіться, кожний план на монтажі обов'язково має відрізнятися від попереднього в першу чергу по крупності. Якщо по крупності не можете, значить міняємо ракурс або міняємо зміст плану. Да? Якщо це крупний, наприклад, і це крупний, і наступний план крупний, то по змісту вони різні мають бути обов'язково. І от ви можете побачити, у нас пішов крупний, далі крупний. Я дуже люблю знімати крупні, крупні, крупні. Один до одного крупний макро, але бачите, вони йдуть різні по змісту. І якщо ви звернули увагу, і знов, да, бачите, пішов знов крупний перед цим, і знов крупний, я по склейкам зараз можу пройтися, іде макро, іде крупний, а тут у нас просто да, торбинки клали одна на одну, і знов таки я намагався міняти крупність. І по довжині ці плани мають бути, от бачите, вони міняються крупність, по довжині я їх намагаюся робити, от якщо зараз подивитись на мої плани, які вони йдуть по довжині, то вони дуже короткі. Фактично по 2 секунди, десь, от я дивлюсь, що план, наприклад, ось 1.22, тобто цей план, ну такий макроплан 1.22, тобто майже 2 секунди. Далі наступний план, ось такий крупний. Він у нас йде 208 секунд. Далі, наступний план, теж такий крупний 208. Ну, Тобто, якщо подивитись, 207, 2.02. Плани йдуть 205. Тобто, плани йдуть приблизно по 2 секунди. Крупні плани 2 секунди. Я намагався там до 3 секунд не затягувати. Але дивіться, є деякі плани. Ось, наприклад, які є подовжені трошки довшими. От, наприклад, 7 секунд план. Чому він такий довгий? І якщо подивитись от, ну, на деякі плани, то ми бачимо, що вони у нас йдуть по, ну, по довжині довшими. Да? Ось у нас, наприклад, теж план, який там йде там, 5 секунд, потім деякі плани. Ось теж, начебто, крупний план, але 4 секунди. Дивіться, тут включається наступна історія. Це історія, яка називається лайф. Тобто, Дивіться, крім того, що я просто монтував відео, яке, е, ну, показує там процес, розкадровка, я ще слухав, що у нас там відбувається. Слухав, і коли я чув якісь цікаві речі, ось якщо ви можете подивитись на, цей, подивитись на мої аудіодоріжки, от А1 і А2, то е, перша аудіодоріжка – це просто, це просто так званий інтершум, тобто там, ну, я не звертав увагу, ну, тобто там якісь були розмови, якийсь природній звук, там шум, там обри... уривки, якісь там уривки фраз, але вони суттєво, якби, на ролік не впливають. А от на другу дорожку я виносив, і от дивіться, бачите, ось такі довгі плани. Я зараз вам навмисно зроблю голосніше, щоб ви почули. На другу дорожку я потім поскидавав ті аудіофайли, які мені були цікавими по звуку і які я намагався використати потім в своєму відео. І зараз я вам покажу, е як це звучить і чому я потім це використав, І тоді стане зрозуміло, чому у нас ці плани були довгими. Ну, наприклад, я використав ось такий план. Зараз я голосніше зробив, щоб ви почули. А, така жем'я. Мені, по-моєму, да. да. було б все ну, от, Тобто я використав цей звук, цей лайф, і тому цей план був довгий. Да? І можна подивитись, там, де у мене е, відео перек... ну, аудіодорожка перекидана на другу, на А2 на доріжку. Це означає, що дивіться, я використовував саме звук, саме ці лайфи. І теж раджу це робити, тому що це створює оцю атмосферу атмосферу присутності, ефект присутності. І от ви можете подивитись, як це, як це виглядає на деяких моїх планах. Ну, білий теж буде. Зверху білий, в якийсь момент просто прибери денні. крапки і буде білий снижовий. Ну, не так. Тобто, ось я тут використовував. І тепер, якщо пройтися, і можна побачити, там де я бачу другу дорожку, значить, там я використовував, там я використовував, тут можна прибрати, ось, щоб було видно, значить, використовував цей лайф. Дивіться. Бачите, яке ще в мене Тобто, я в основному брав там голос найменшої, там де вона щось говорила, і е, дивіться, не обов'язково, що вона може бути, там, бути присутнім в кадрі. От дивіться, ось тут я просто взяв якісь шматки, і оце, оці значки, там, мінус 0, 1, ну, тобто ці, це означає, що відео і аудіо взяті з, з різних шматків. І якщо, наприклад, тут хтось малює там, цю ялиночку, звук підібраний зовсім з іншого шматка, і про це свідчать оці от, червоні такі попередження, що відео і аудіо вони там ну, розсинхрон мають. Але для мене це не має значення, тому що тут в кадрі немає обличчя, немає рта і тому можна може говорити як, як завгодно. — буде Як вам сподобається? — От бачите, я от робив такі накладочки. — Так, так. — Чого ти нормальний? — От. Тому деякі плани, деякі плани могли бути довшими. От, наприклад, оцей план з торбинкою, він у мене йде 7 секунд, але я використав ці 7 секунд тільки заради того, щоб почути, що там говорять за кадром. О, дивіться. Ох, краса! Задивуся. Огріжу. Ну от. І, от. і от якщо пробігтися, то можна побачити, що їх є отакі плани. І це не тільки в цьому, в першому з пряниками теж, якщо подивитися загально на як виглядає е, аудіодоріжки, то ось ви, ось можна, можна побачити, що на першій аудіодоріжці у мене йде там звичайний звук, а, а ось тут е, на, я виніс на яку на третю аудіодоріжку, там на другій у мене музика, а на третій ці шматки, де якраз у мене були оці... А все? де їх можна почути. а там з древовою От. І коли я потім монтував це, я звук з першої дорож... доріжки <клес> його робив тихіше, щоб він взагалі просто йшов якимось фоном. І його там фактично не чути, що там говорять. Просто там є фон, там якісь голоси, там є, де, що... які щось там говорять. А цей. А вже доріжка, на яку я виносив, на яку виносились ці лайфи, як я говорю, да, вони вже піднім, піднімалися по рівню звука, да, щоб їх було гарно чути. І музика при цьому не заважала е, чути те, що ми, е, ну от якби чути ці, е, ці голоси. Це лайфи, я дуже часто про них говорю там, студентам своїм, коли проводжу, Уроки там, по зйомці, по монтажу, щоб на лайфи обов'язково звертати увагу. Лайфи вони завжди емоційно прикрашають ваш відеоролик, тому що вони, по-перше, створюють цю атмосферу присутності, а по-друге, вони, <кій> вони емоційно якби, піднімають. Ну, настрій, скажімо, да, і дають, дають глядачу більше. От коли йдуть лайфи, я вам скажу так, що глядач завжди більше якби, емоційно реагує. Уміляється, там, сміється, ну, в общем, проявляють роди, різні емоції. Тому от, як можете це використовувати. Це можуть бути голоси, це можуть бути звуки, там, лющіся води, там, гавкання собаки, або, там, кицька у вас вдома, там, нявкнула, да, або, ну, будь-які такі природні звуки, які, от, якби, створюють, оце відповідають на оці два моменти, створюють атмосферу присутності, або підсилюють цей емоційний, як би, посил. Так. Оце моменти, про які я вам хотів розказати на монтажі. Ну, от в ролику про цей, про пряники. Тут я ще трошки підклав. Тут у мене освітлення було не дуже гарне, коли я знімав. І тут був, був вечір. І тут я ось поклав Adjustment Layer, тобто коригуючий слой, де я трошки підфарбував своє відео. Ну, от можна подивитись, так, да, що трохи я з ним попрацював. Це вже коли був ролик повністю змонтований, то я його повністю, ну, якби весь, поклав Adjustment Layer, поклав невеличкий кольор корекцію, зробив і, і по цей, і трошки його пофарбував. Ролик з пряниками взагалі я не чіпав, якби я його, хоча тут теж було зі світлом не все так добре, теж був вечір, але тут було більше у мене ламп вистав, поставлено, коли коли я знімав сам цей ролик. І тому, і тому по світлу він, в принципі, був непоганий. Ну і музика. Я наклав, по настрою обрав таку різдвяну, скажімо, музику. Да? Можна її почути. От. Музика у нас відповідає різдвяному якби, настрою. Да? Так само і тут я обирав... Музику, яка М -м «Новий рік», «Різдво» і так далі. Ну, в принципі, друзі, це <кій> такі основні моменти, про які я вам хотів розказати і показати. Зробимо невеличкий підсумок. Значить, знімаємо як можна крупними планами, короткими планами. Кожний наступний кадр знімаємо, намагаємося знімати іншою крупністю. І коли монтуємо, то вибираємо плани, кожен наступний план обов'язково має бути іншим, або по крупності, або по змісту, але іншим, обов'язково іншим. І тоді буде динаміка. І ще раз нагадаю, що коли ви змонтуєте чорновий варіант вашого ролика, обов'язково пройдіться по ньому і повикидайте. Ті плани, які у вас йдуть в повторі, які ви вважаєте, що глядач уже бачив ці плани. А, ну, особливо, якщо ви це робите на загал, тобто не для власного, не для там, батьків, там, для внутрішнього якби, перегляду родинні ролики, а якщо ви хочете це виставити і хочете, щоб ну, глядач, який не знайомий, побачив ваші ролики, то намагайтеся їх все ж таки більше скорочувати. І от приклади оцих двох роликів мені показали, ну, і я вже сам критично, коли на них дивився, вже після того, як пройшов якийсь час, і я отак от взяв, подивився один ролик на 4 хвилини, інший ролик на 8 хвилин, і зрозумів, що той, що на 4 хвилини, просто ідеальний вийшов, а той, що на 8 хвилин, був затягнутий. І я вже бачив, Купу моментів, де можна було, ну, як мінімум, на третину його скоротити, а то і в половину. Тому от даю і вам такі поради. Друзі, якщо вам сподобався цей урок, цей майстер-клас мій, поставте лайк до цього відео. Підпишіться на мій канал, якщо ви ще не підписані. Можете підтримати мене лише одним доларом на Патреоні, або придбати один з моїх онлайн-курсів по відеозйомці і відеомонтажу, де ви можете самостійно опанувати там правила відеозйомки, правила відеомонтажу, або самостійно, або з моєю підтримкою. З вами був Сергій Поліщук. До нових зустрічей на моєму YouTube-каналі. Пока!